عشقنا خليه سكته أشرف والله ابتلينا من عشقنا هو بيا واحد قلبه مجروح ليش العزيز يطلع الروح يا بيا واحد قلبه مجروح ليش العبود يطلع الروح والله ابتلينا من عشقنا والله سكته اسمع شو يقول زمان. هاي نعوم. نعوم مرصدة غسان. يلا باكر. فاحنا زوجي الصاير. وخباره. محمد حميد وخالد. آه. يلا. يلا ابوي باكر هسه اسمع باكر يزبون علي. We're, going out. We're going out. In the one who's the